Dezvluiri incendiare ale Simonei Halep, liderul mondial s-a decis să spun totul. Liderul tenisului mondial, feminin s-a decis să spun totul. Simona Halep a făcut o serie de dezvluiri incendiare la Miami. Aceasta a fost întrebată ce preferință are atunci când vine vorba de fotbal. Simona Halep a dezvaluit cu ce echipa din străinată tine. Ea a povestit totuși amuzată că este greu să urmarească un meci cap cu ala în cu Barcelona, mai ales ca este si echipa favorita a fratelui meu. Chiar și si așa, cred că este destul de greu să urmărești un meci timp de 90 de minute, a spus ea. În România, Simona a fost văzută în mai multe randuri la meciurile Stelei, ea fiind chiar invitată pentru a da startul unei partide de